За ті роки, коли не було взагалі ніякого спорту, ми помітили це по рейтингах. Якщо ми, коли ми порівнювали рейтинги мігаспорту і X-спорт в перших роках, ми зрозуміли, що люди просто, просто забули, що це таке. Вони забули, що таке теніс, забули що таке, легка атлетика, забули, що таке баскетбол за великим. Ну, баскетбол менше, очевидно, да, бо більше показували. Але от про, в принципі про спорт як, як видовище люди забули. Рейтинги були в тій самій ситуації, вони, вони були значно, значно нижчі, ніж Після на мегаспортіку, який вже трошки привчив своїх глядачів до спорту. Хорошим прикладом може бути біатлон на першому національному каналі. Якщо порівнювати часи, не будемо брати часи, коли його показували вночі, коли взагалі ніхто не дивився. Але можна порівнювати часи, коли його почали показувати в нормальний час в прямому ефірі. За там років два-три, коли люди привчилися, а наші вигравали, рейтинги теж виросли десь разів в два з половиною в три. Просто виросла кількість людей, які його дивились ніби маленький, але яскравий досвід, от зараз в співпраці із Федерацією гандболу України. У нас була збірна України, її дивилися і дивилися дуже непогано, уже навіть матчі без збірної України. Спільний інтерес, який, я думаю, що особисто для президента федерації, не коштував майже нічого, нічого або майже нічого, оскільки була домовленість про те, що ми хочемо розвивати Ганбол і хочемо його показувати з Міжнародною федерацією. Очевидно, він на них вийшов і їх переконав. Я думаю, що дуже багато федерацій могли б підняти зі стільців свої значить, основання, вийти на міжнародні федерації або на право власників, і сказати, ми хочемо розвивати, у нас ситуація погана, допоможіть нам. Це був би вихід. Тобто є контент, є ефір. Треба звести до купи. спортивне відео.